בשיטונ זה אני רוצה לוחץ את הנוסחה של התוצאה הצентрית פתלית. אומרת שאלгодר של התוצאה הצентрית פתלית אמנם, כי בונה משתנהי כל הזמן נחובנת למרכז המעגל. אך הגודל של התוצאה הצентрית פתלית שונה לגודל של ה mirrored קובית בריבועו, תולקיה רדיוס. לוחץ סוף חשבון דיפרנציאלי. אני רוצה שיאיר בורש שזו אנחנו מדברים על של התוצאה, وعلى גודל של ה mirrored. אם לא היו בקווים, היה תמציא זה V, זה גודל המהירות הקווית, ספיד וריגוע, וזה הגודל. כל אלה גדלים סקלארים. בואו נסתכל על גוף כלשהו. זה אולי גוף הנמצא במסלול סביב כוכב לכת. בואו נגיד שזה כוכב הלכת, ויש לנו גוף במסלול סביבו בכיוון המנוגד לכיוון השעון. נצריר את וקטור שלו, וכפונקציה של הזמן. זהו וקטור ההתק, והוא משתנה כפונקציה של הזמן. כשהגוף מסתובל לצורך ההוכחה הזאת, אנו נניח, נניח שזה ציר ה-Y שלנו וזה ציר ה-X שלנו. נגדיר את הזווית תטא כזווית שבין ציר ה-X החיובי לבין וקטור ההתק. אנו מניחים שרדיוס המסלול הוא הגודל של וקטור היתק, למרות שכיוונו משתנה כל הזמן, הגודל של וקטור היתק אינו משתנה, וכל הזמן בעל על אורך R. זהו מעגל שרדיוסו R. הגודל של וקטור היתק, שמשתנה כפונקציה של הזמן, יהיה R. איך אנחנו יכולים לרשום את וקטור היתק כפונקציה של HYügen שלו, בכל זמן נטון, נרשום את וקטור ההתק לפי וקטורי יחידה. אולי כדי שתחזרו לצפות בסרטונים המתאימים, אם עיניכם זוכרים זאת. אני אשתמש בטריגומנטריה בסיסית כדי אפרק את הוקטור לסוביל שלו. אבל כן, אני מציע לכם לחזרו לצפות האלה, אם זה נשמע מפריד. אם מסתכלים על וקטור ההתק בזמן מסוים, הגודל R. הזווית היא ה-X לכחול הווקטור הזה כאן עלי להגיד את גודלו. הוא R cos theta. למדנו שזה נובע מטריגונומטרי הבסיסית, שהתחלנו עם דריקות בשני ממדים. ראינו אז איך מפרקים וקטור לרכיביו. ה-Y של הווקטור הוא R sin theta. ניתן לרשום את וקטור ההתק בכל זמן. כסכום של רכיבי ה-X y שלו. הגודל של רכיב ה-X הוא R cos theta. אני יכול לכתוב את כפונקציה של הזמן. אז ה-V היא פונקציה של הזמן. הגוף הזה נע, אז יש לנו את זה. כפול וקטור היחידה i, זהו הסימון ההנדסי, זה וקטור היחידה i, וזה אומר לנו שרכיב x הוא החיובי של ציר x. גם הגודל של רכיב y שהוא r sinθ, הוא פונקציה של הזמן. שיהיה ברור, θ היא פונקציה של הזמן. וזה בכיוון j. זה וקטור יחידה, j. יש לנו את וקטור היתק כפונקציה של הזווית- שהיא של הזמן. נגזור את וקטור היתק כפונקציה של הזמן. מהי הנגזרת של וקטור היתק כפונקציה של הזמן? זהו וקטור המהירות הקווית, כפונקציה של הזמן. אנחנו צריכים לגזור את שני החלקים האלה כפונקציה של הזמן. משתמש בכלל השרשרת בגזירה. תהיה לנו את R בחוץ כי זה קבוע, אז היא R כפול הנגזרת של קוטינוס תטא שהיא בזמן, כפונקציה של הזמן. אני מפעיל את כלל השרשרת. זה יהיה מינוס הסינוס של תטא. ולפי כלל השרשרת צריך להכפיל את זה כפול הנגזרת של תטא כפונקציה של הזמן, כלומר כפול d תטא חלקי dt, זהו כלל לשרשרת, זה השינוי בציר ה-x, נכון? זהו השינוי בציר ה-x, בציר וי נעשה משהו דומה, נגזור כפונקציה של הזמן, נשנו את השכלה R בראש, ואז הנגזרת של סינוס תטא, שהיא קוסינוס שהוא פונקציה של הזמן, ואז כלל השרשרת צריך להכפיל את זה בקצב השינוי של תטא, ביחס לזמן, כפול D תטא על גבי DT, וכל זה כפול וקטור יחידה, J. כולי כבר שמתם לב, אם לא, הלכם לצפות מחדש בסרטון, על מהירות זוויתית. D תטא על גבי DT, היא המהירות הזוויתית שלנו. בגלל זה אמרתי שכדי לחזור ולצפות לסרטון הקצב, בו הזווית משתנה עם הזמן שווה למהירות הזוויתית. זה כאן המהירות הזוויתית. לצורך הסרטון הזה, נצטרך להניח בנוסחה הזו, שאומגה, קצב, שינוי, הזווית ביחס לזמן, קבוע. זאת ההנחה שלנו בהוכחה הזאת. אנו מניחים שאומגה קבועה. ואם אומגה קבועה, אפשר להוציא אותה כגורם משותף בביטוי הזה. בואו נעשה זאת. מינוס אומגה כפול R כאן. אפשר לכתוב מחדש את המהירות הקווית כפונקציה של הזמן. שווה, אני מוציא את מינוס אומגה כפול R ואם עושים זאת, נשאר לנו נראה קודם את האיבר הראשון. סינוס של תטא, כשברור שזווית תטא היא פונקציה של הזמן, כפול וקטור היחידה i, ועוד, מכיוון שהוצאנו את מינוס עומגה כפול r כגורם משותף, זה הופך לקוסינוס תטא, שהוא פונקציה של הזמן, כפול וקטור היחידה, j. הוצאנו את מינוס עומגה כפול R כגורם משותף. עכשיו נגזור את זה כפונקציה של הזמן. הנגזרת של המהירות הקווית כפונקציה של הזמן היא התאוצה כפונקציה של הזמן. אנו נניח שהגודל של התאוצה הוא קבוע, למרות של התאוצה משתנה כל הזמן. וזה שווה ל- עומגה, כפול R, מהי הנגזרת של sinus כפונקציה של הזמן? הנגזרת של sinus ביחס לטטא אנו מפעילים את כלל השרשרת הנגזרת של sinus ביחס לטטא הוא קוסינוס של טטא שהיא פונקציה של הזמן לפי כלל השרשרת עלינו לכפול את זה של ביחס לזמן אני יכול לכתוב D תטא על גבי DT, אבל זה שווה שוב פעם לאומגה, אז זה אומגה, וזה כמובן בכיוון של I. לאחר מכן ניקח את הנגזרת של קוסינוס תטא ביחס לתטא, ששווה למינוס סינוס תטא, אנחנו מכיוון שיש לנו כאן סימן מינוס זה הופך לפלוס סינוס תטא. كيف פונקציה של הזמן? נאפיל פה מוסיפה את כל השורשית, אני של τ, נyahח של הזמן, צחק לא חפיל קאן. יהלנו נכתוב כנדי τ על גבי d t. אח פה מוסיפה זה שווה לאומגה, וכול זה מוחפל ב Vectור יחידה j. שורנוציאת אומגה הזה כי משותף, משהו מקבלים מה שומניanni, מקבלים ש כפונקציה של הזמן, לאחר שהוצאנו את עומגה כגורם משותף, מקבלים מינוס בריבוע כפול R. אני הוצאתי עוד מינוס עומגה כגורם משותף, ואז זה כפול בסוגיים, קוסינוס של תטא, כפונקציה של הזמן, כפול וקטור היחידה I, ועוד סינוס של תטא כפונקציה של הזמן כפול וקטור יחידה ש? מה זה כל הדבר הזה? מה זה? תסתכלו על החלק הזה. יש לנו R, אם מפעילים את חוק הפילוג עבור R, מקבלים R קוסינוס תנטה כפונקציה של הזמן כפול וקטור יחידה I. ועוד R סינוס תטא כפונקציה של הזמן כפול וקטור היחידת J. כל מה שהקפתי כאן במרובה כתום כאן, הוא וקטור היתק שלנו כפונקציה של הזמן. אחרי כל העבודה שעשינו, כפול וקטור ההעתק. כפי שכבר אמרנו, המהירות הזוויתית היא פצוי דו וקטור, אשר מטפלים בו כסקלאר, שעובדים בשני מימדים. הוא בעצם פצוי דו סקלאר. אנחנו נעזוב את זה. אנחנו מניחים שזה גודל סקלארי קבוע. אנחנו כבר קרובים להוכחה. ממש קרובים. אנחנו רוצים לקשר זה, זאת בעצם הגרצה הסקלארית. אנחנו רוצים... לקחת את הערכים המוחלטים משני האגפים, אנו אומרים שבקטור התאוצה שווה אלה קבוע כפול וקטור ההתק, אז ניקח את הערך המוחלט של שני האגפים, יש לנו את הערך המוחלט של וקטור התאוצה, נקרא לו A עם סימן תחתי C, ששווה, נאמר לגודל של מיוס עומגה בריגוע, רק שלוקחים את הגודל, זה כמו לקחת את הערך המוחלט. בעצם, הערך המוחלט הוא הגירסה החד מממדית של הגודל. אז זה בעצם פלוס Β' אנחנו לא מתייחסים לכיוון. הסימן מציין כיוון, אנחנו מתייחסים רק לגודל. רק לגודל. אז זה יהיה הערך המוחלט של מינוס Β' כפול הערך המוחלט של וקטור ההעיתק. הערך המוחלט של א�' הוא עומגה בריבוע וא�' אפשר להשתחרר מהסימן, והערך המוקלט של וקטור היתק, כפי שראינו בתחילת הסרטון, הוא R, הרדיוס שלנו. זה שווה לרדיוס, של המעגל בו הגוף מסתובב. אני יודעים שהמהירות הזוויתית, הגודש למהירות הזוויתית, שווה. הגודש למהירות הקווית, ספיד, של הגוף המסתובב ניתן להחליף את זה כאן אם מעלים זה בריבוע זה יהיה V חלקי R בריבוע ראינו את זה בסרטון על המהירות הקווית כפול R וכל זה שווה לגודל של התאוצה שהוא התאוצה הצנטריפטלית שלנו המכוונת פנימה למרכז אני מניח שאתם מבינים מה אנחנו מתכוונים. זה שווה ל-V בריבוע חלקי R בריבוע, כפול R, ה-R הזה מצטמצם עם R בריבוע, כנשארנו רק V בריבוע, חלקי R, וזהו זה! הגודל של התאוצה הצנטריפטלית שווה לגודל של המהירות הקווית בריבוע, חלקי הרדיוס, עשינו זאת!